لِكَ حَافِظَ الْقُرْآنِ طُوبَى لَكُمْ بمحا... قِصَصٌ إِسْلَامِيَّةٌ وَتَارِيخِيَّةٌ <تصفيق> كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر العين ترمي سهمها إما بخير أو بشر انظر لما يرضي الإله الفضل يبقى منتظر فكيف للمسلم أن ينظر إلى الأفلام المحرمة التي نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها لأن بها النظر إلى عورات الناس وكيف لك أن تقبل أن تشاهد زوجتك معك هذه الأفلام؟ وأنت تزوجتها معففة طاهرة مسلمة فلا يجوز لك أنت وزوجتك النظر إلى الأفلام التي تشتمل على صور محرمة لأن الأصل حرمة النظر إلى العورات قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فالله عز وجل أعفك بالزواج؟ حتى تحمي نفسك من شرور الفتن، فكيف تعصيه وتعود إلى الفتن وعمل المحرمات، وكيف وبجوارك الحلال وهي زوجتك؟ فلا يجوز للزوجة أن تستجيب لأمر زوجها في المحرمات، ومنها النظر إلى عورة الآخرين، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف والخير فقط، فكيف تواجه ربك عز وجل، وماذا تقول له أنت وزوجتك؟ بعد النظر إلى المحرمات التي حرمها الله عز وجل، فهل تعلم أن النظر للأجنبية بشهوة من كبائر الذنوب؟ كيف لنفسك وأنت تنظر إلى الأفلام المحرمة، لتتمكن من رؤية ما حرمه الله عز وجل، فيحدث الفساد والفواحش؟ فإطلاق النظر في الأفلام الخليعة يؤدي إلى إمراض النفس وقسوة القلب والزهد في الحلال والتجرؤ على ارتكاب الفواحش والمعاصي والتهاون فيها كما أن في الدين الإسلامي الحرام بين والحلال بين دون تحايل فلا تهاون فيها ولا يجوز النظر إليها ومشاهدتها حتى وإن كان الغرض منها تعلم كيف تجامع زوجتك لأن الدين الإسلامي عرفنا كيف نجامع الزوجة ويمكنك بالقراءة في كتب السنة والفقه في كتب النكاح وأما دعوة التعلم من هذه المناظر القبيحة فإنها دعوة متهافتة لأن الأضرار التي يقع فيها النظر إلى هذه المناظر من إفساد مزاج الزوج على زوجته وقسوة قلبه وزهده في الحلال واشتياقه لمواقعة المحرم وغيرها فهي أمور محققة فاسدة فلا يجوز رؤيتها ولا إدخالها البيوت حتى إن الله سبحانه وتعالى أمر بغض الأبصار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورات إلا من الأزواج وملك اليمين وقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وإذا كانت هذه المفاسد ثابتة في حق المتزوجة فإن إفسادها لغير المتزوجين أعظم وخطرها عليهم أكبر لأنها تجرئهم على الفواحش وتهونها في نفوسهم وتفقدهم المناعة وتقضي على صبرهم عنها وهذه كلها أمور مناقضة لحالهم ولما هو مطلوب منهم عقلا وشرعا قال ربنا عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فالأفلام الإباحية أمور فرضها علينا الغرب الكافر وأغلبها دول اليهود لفتنة المسلمين وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور المحرمة فقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال صلى الله عليه وسلم فمن؟ فاتبع المسلمون عادات الغرب وتركوا شريعة الله عز وجل السمحة التي تأمر بالفضيلة وتحث على مكارم الأخلاق فهذه الأفلام هي من أخطر الوسائل الشيطانية لتضليل الشباب وفتنتهم والإيقاع بهم في شراك الشيطان لصدهم عن انتهاج سبيل الخير والصلاح وسبيل الرقي والفلاح اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعنا على كل ما تحب وترضى، ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا على طاعتك وتوحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك، اللهم آمين، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،